بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہُن صلی اللہ علیہ رسولہ الکریم اماب بعد احباب گرامی ہمارا یہ مختصر القدوری کا آج سبق نمبر پینتیس ہے اور یہ سبق نمبر پینتیس اعظم آج باب الاحصار سے پڑھیں گے دیکھیں احصار کا لغوی معنی ہے روکنا اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ کہ حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اس کی ادائیگی سے آجز آ جانا یا اس کی ادائیگی سے روک دیا جانا دیکھیے ادا ادا احسر المحرم و او اسابابہ مر یمن المی جازل جازلہ تحلوکیل لہو اباز شاطن تذہب فی الحر وادیوم یہ ملوحا یومن بے من ہا بے آئینی ہی یزبہ فی ہی سمت حل و انکان قاری قاریان باسا با باسا دم دیکھیے ذرا کہ جب روک دیا جائے محرم دشمن کی وجہ سے اس کا ترجمہ پہلے آپ دیکھ لیں جب روک دیا گیا ہو محرم دشمن کی وجہ سے یا پہنچ جائے ایسے مرض اسے جو روک دے اسے جانے سے تو جائز نہیں ہے اس کے لیے بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ حلال ہو جائے اور کہ... اسے اور کہا جائے گا کہ بھیج دے تو ایک بکری جو ذبح کی جائے حرم میں اور وعدہ لے لے اس شخص سے جو اس کو لے جائے کہ وہ اس کو متعین دن میں ذبح کر دے پھر یہ حلال ہو جائے اگر یہ شخص کارین ہے تو اس پر دو دم ہیں دیکھیں اس کی تشریح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام باندھنے والا تھا اور وہ حج یا عمرے کے لیے جا رہا تھا راستے میں کسی دشمن کی وجہ سے یا کوئی مرض لاحق ہو گیا وہ نہیں جا سکا اب اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اس کا اپنے ساتھ جو حدی کا جانور لے کے جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حدی جو ہے یہ بکری بھیج دے تاکہ وہ اس کو حدود حرم میں جا کے کوئی شخص ذبح کر لے اس سے ایک وقت لے لے وعدہ لے لے کہ بھائی اس کو کس دن ذبح کرو گے تاکہ یہ اسی دن کیا ہو جائے حلال ہو جائے اپنے احرام سے جی اگر یہ دم میں اگر یہ حج قرآن کے لیے جا رہا ہے وہ اگر یہ قرآن کے لیے جا رہا ہے تو باس دم مائن تو اب دو دم بھیجے اگلا مسئلہ یہ کہ ولا یجوج و ولا زبح دم ال ولا و ذبح دم اور نہیں ہے جائز دم احسار کا ذبح کرنا اللہ فی الحرم مگر حدود حرم کے اندر اور جائز ہے اس کا ذبح کرنا یوم نہر سے پہلے امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے نزدیک اور صیبین فرماتے کے نہیں ہے جائز ذبح کرنا محرم کے لیے حج جو محرم بالحج ہے مگر یوم نہر کے دن کے اندر البتہ جو عمرے کا احرام باندھ رہا تھا اور وہ محسر بالعمرہ ہے تو وہ جانور کو ذبح کر سکتا ہے متاشاہ عجب وہ چاہے یعنی جب اس کو حج کا احرام ہے اور اس کو راستے میں روک دیا گیا ہے تو اب امام ابحنفا علی رحمہ فرماتے کہ حج کے دن میں یا حج کے دن سے پہلے بھی وہ اپنا جانور اس کا جس کو دیا ہے وہ وہاں جا کر ذبح کر سکتا ہے لیکن صیبین فرماتے ہیں کہ نہیں جو محرم بالحج ہے وہ حج کے ایام میں اس کا جانور ذبح ہوگا اور جو محرم بالعمرہ ہے اس کا جب بھی دل چاہے یعنی حج کے ایام سے پہلے بعد میں ذبح کیا جا سکتا ہے اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ والمحصر محصر بالحج اور جب محصر بالحج ہو اور جب یہ حلال ہو جائے تو اس پر اندہ سال حج اور ایک عمرے کی قضا ہے اور جو محصر بالعمر ہے تو اس پر صرف عمرے کی قضا ہے اور جو قارن تھا محصر بالقارن تو اس پر حج اور دو عمرے کی اگلے سال قضا ہے کیونکہ اس سال یہ ادا نہیں کر سکا اور جب بھیج دے محصر جس کو روکا گیا ہے حدی کو تو وہ وعدہ لے لے جس بندے کو بھیجی ہے جس کے ساتھ بھیج دی ہے کہ وہ اس کو معین دن میں ذبح کر دے گا تو اگر اس نے وعدہ لے لیا کہ فلاں دن ذبح کرے گا پھر اس کا جو احسار تھا وہ بھی ختم ہو گیا مثلا جو راستے کا دشمن تھا وہ دشمن ختم ہو گیا چلا گیا ہے یا یہ کہ اس کو جو مرض تھا وہ مرض ختم ہو گیا اللہ نے اسے شفا دے دیے اگر یہ شخص قادر ہے اپنی حدی کے پا لینے پر اور حج کے پا لینے پر تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ حلال ہو اب اس کے لیے لازم ہے کہ یہ یہاں سے چلے اور اپنی حدی کو جا کے پالے اور حج بھی جا کے پالے اور پھر وہیں حجی کے مطابق یہ حج کرے اور پھر حج کے جو عیام ہیں ویسے ہی حلال ہو لیکن اگر یہ قادر ہو اپنے حدی کے پانے پر نہ کہ حج کے پانے پر حدی کے پانے پر قادر ہو لیکن حج کے پانے پر قادر نہ ہو اور اگر یہ قادر ہو حج کے پانے پر نہ کہ حدی پر پھر بھی جائز ہے اس کے لیے کہ یہ کیا ہو جائے حلال ہو جائے استحسانن. اور جو شخص روکا گیا مکہ کے اندر تو وہ ممنوع ہے وقوف سے اور طواف سے تو تب بھی یہ مؤثر ہوگا یعنی جس کو طوافِ زیارت سے اور وقوف عرفہ سے جس کو روک دیا گیا ہے تو وہ بھی محصر شمار ہوگا اور اگر وہ شخص قدرت رکھتا ہے ان میں سے کسی ایک پر یعنی وقوف عرفہ پر قدرت رکھتا ہے تو یہ شخص محصر نہیں ہوگا باقی طواف کرنے سے اس کو روکا گیا لیکن وقوف عرفہ سے نہیں روکا گیا تو یہ شخص مؤثر نہیں ہوگا دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقت آفرمائے جزاک اللہ